جو ہے مسالے ادرکر ایک ایک اور یہ کٹی بھی مرچ ہے اور سرف مرچ تقریباً آدھی آدھی چمچ اور چمچ ابھی ان کو لیتے ہیں اچھی طرح مکس ابھی اس میں تقریباً دو چمچ جو ہے نا وہ سرکہ ڈال دیتے ہیں سرکہ और साथ में ये क्रीम या मलाई इसको अच्छी मिक्स कर लेते हैं के लग कैसे हमारी मलाई इसके अंदर हम तेकर दो से तीन चम्मच जो है ना वो कॉर्नफ्लावर डालेंगे इसको थोड़ी देर के लिए जो ना। میریٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ مسالہ وغیرہ اچھی طرح چکن کے اندر بس جائے سے بنا دیتے ہیں اس کو لیمی بنائیں گے بون لیس ہوتا ہے یہ بہت جلدی اور ہے. اگر آپ باہر نہیں جاتے بال ہوٹ وغیرہ کہیں کھانا پسند کرتے ہیں تو گھر میں آپ چکن لے کے ہیں بون رس بنوائے اور اپنے بچوں کو بڑھا کے کبھی کبھی ہفتے میں دو ہفتے بعد ہی موقع ملے یا جب سیلری مل جائے مہینے کے بعد سیلری ملتی ہے لیکن بھی ہم اس بار کر رہے ہیں ایک چمچ جو ہے نا اپنے ملائی کو ٹی روان بھائی ابھی ہم ایسا جو ہے نا ایک ایک کر کے دو تین منٹ لیے آج ہم نے درویالی رکھ دی اسی اس اس طرح اس اس دوسری گھر میں بنائے کھائے اور مزے کریں بس یہاں نکلنا شروع ہو گیا بڑے زبردست سماج بالکل آج جو ہے نا ہر کی आज भी हमारे और उट हम साथ में चटनी बना लेते हैं। بالکل ریڈی ہو گئی الحمد للہ ہماری آج کی ریسیپی ہماری آج کی ڈش چکن بائی روٹی ٹکا بالکل ریڈی ہو گیا ہے ابھی ہم اس کو سرو کریں گے چٹنی بنا لی ہے ساتھ میں دہی کی چٹنی ہے ساتھ میں سلاد ہے کھیرا ہے بند گوبھی ہے چھوٹی مولی ہے اور ٹماٹر اور لیمو تو آپ ہی अपने گھر میں آپ کو اپنے گھر والوں کو بنا کے کھلائیں اپنے ماں باپ کو کھلائیں تو ان کے ڈھیروں دعائیں لیں امید ہے کہ ہماری جو آج ہم نے یہ چھوٹی سی کاشت کی آپ لوگوں کو پسند آئے گی آپ ہی گھر میں ٹرائی کریں جو بھی دوست ہیں میں اپنے سبھی دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل کو